Близько 360 тонн продовольчої пшениці було на складі, в який влучив калібр. Тут зберігалась продукція з усього колишнього Очаківського району. 90% підприємств знищено, тому для нас на сьогодні це значний урон як в плані і робочих місць, так і в плані збереження продукції. На підприємстві працювало близько ста людей, нині до 30. Практично вся продукція, що вціліла, вивезена. Частково займаюся ремонтом, ми ну, як можемо теж допомагаємо. Якщо є десь якісь фонди, профнастил завезли, там деяка продукція пила, матеріали, допомагаємо підприємству. Працює соціальний магазин, він з понеділка по п'ятницю працює постійно. Соціальний магазин в одному із приміщень очаківського хлібоприймального підприємства відкрили після початку повномасштабного вторгнення. У вересні вибуховою хвилою пошкодило і це приміщення. Втім, його відремонтували. Люди люблять більше чаковських хліб, ніж ніколаївський? Ну, тому що пенсія – 2000 тисячі на двох. І ось вважайте, вот, за кожну копійку. А тут хнеб купуєте? Или... Ні, чому? Сахар тут є масло. Масло. Ну, мука. все. Мука. Мука очень дешевая мука, намного дешевле. Вот. Все дешевле. Протягом дня в магазині закуповується близько 100 людей. Покупают почти всю. Берут постоянно регулярно, особенно хлеб. Хлеб у нас дешевий, Город сделал по 10 гривен. Был по 7, ще дешевле. Чаще всего берут сахар, соль, Масло, грічку очень хорошо беруть. Скільки коштує грічку? Грічка стоїть 54 гривни. Вот ценники. Всі цінники на столі, люди все видят. Магазин орієнтовано на пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні родини тощо. Валентина Гурова, Юрій Роденко. Суспільне новини, Миколаївщина.